السلام علیکم آئیڈیل ٹیلی ویژن کی جانب سے فوٹو شاپ کی اگلی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی کلاسوں میں ہم ٹول اعتعین کر رہے تھے اور کچھ ہم نے پڑھ لیے ہیں کافی سارے ہمارے رہتے ہیں اگلے ٹول کی جانب ہم بڑھتے ہیں سیکونسلی ہم آ رہے تھے تو سیکونسلی ہمارا جو ٹول بنتا ہے وہ بنتا ہے ہمارا بریش ٹول برش ٹول ویسے ہم تھوڑے بہت پہلے استعمال کرتے آ رہے تھے لیکن اس کی اوپر کلاس جو ہے وہ آج ہو جائے گی Uh, دیکھیں گے اگر آج ہم کور کر سکیں تو آج کور کر لیں گے نہیں تو ایک اور کلاس کر لیں گے تو یہ ہے ہمارا برش ٹول برش ٹول کو یہاں سے سمپلی آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لیں گے ہمیشہ کی طرح یہاں سے لیئر ایک لیئر لینے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی کلر لیں گے اور کلر لینے کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کا جو سرکل نظر آ رہا ہے چھوٹا سا یہ ہے آپ کا برش برش کی شکل اس طرح گول کیوں بنائی گئی ہے اس گول بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بال پین آپ لے لیں تو اس کے اندر بھی اسی طرح کا ایک بال ہوتا ہے اور وہ انک کو پھیلاتا ہے اور یہ بھی اسی ڈیفینیشن پہ بنایا گیا ہے اور کلر کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس وقت اس کی اوپیسٹی کم ہے ہم اس کی اوپیسٹی بڑھا دیں گے یہاں پہ اس کی یہ اوپیسٹی ہے اوپیسٹی یہاں پہ بھی آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن برش جو ہے اس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں اوپر شو ہوتی ہیں یہ اوپر شو ہو رہی ہیں اوپیسٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اس وقت چار تھی یہ اوپیسٹی ہم نے اس کی ہنڈریڈ پرسنٹ کر دی ہے کیونکہ آپ کو سمجھانا ہے تو یہ دیکھیں اوپیسٹی اس کے ہنڈریڈ پرسینٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی برش یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ برش سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں اسٹروک یہ اس کا سٹروک نظر آ رہا ہے اسٹروک اور سٹروک اگر آپ کا نہیں مل رہا تو آپ یہاں پہ اس کو سنگل کلک کریں گے یہ جو اوپر سیٹنگ بنی ہوئی ہے اس سیٹنگ کو کلک کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھیں برش سٹروک لکھا ہوا ہے اس کو آپ چیک کر دیں، کر دیں،, کر دیں کر دیں برش نیم کو بھی آپ چیک کر دیں اور سرچنگ بار کو چیک کریں گے تو یہ سرچنگ بار آ جائے گی شو ریسنٹ برشز جو برشز آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس کو آپ چیک کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے شو ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ آپ کی اسٹروک بہتر ہے کہ اسٹراک جب شو ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے برش کا رزلٹ کیا آنے والا ہے اگر میں یہ والا برش یوز کروں گا تو اس کا رزلٹ کچھ ایسے آئے گا یہ والا کروں گا تو یہ ہارڈ ہے ساتھ لکھو بھی ہے اور یہ تھوڑا شارپ آئے گا یہ ہارڈ راؤنڈ ہے تو یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں اوپر ہارڈ والا نیچے سافٹ راؤنڈ پریشر آپ سائز دیکھ لیں تو یہ تھوڑا سافٹ راؤنڈ آ جائے گا اس کے بعد ہارڈ راؤنڈ پریشر آپ دیکھیں تو ہارڈ راؤنڈ پریشر آ جائے گا اسی طرح یہ نیچے جو بھی آپ اس کا اسٹراک دیکھیں گے اس اسٹروک کے حساب سے یہ برش آپ کے آتے جائیں گے یہاں سے آپ اس کا سائز بھی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے چھوٹا تھا اس کو میں نے یہاں کیا تو یہ بڑا ہو گیا تو آپ اس کو Uh, صرف یہاں سے ہی نہیں آپ اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سمپلی uh, یہ آپ کی اسکیئر بریکٹس ہیں آپ ان کو اسکیئر بریکیٹس کو چھوٹا یا بڑا اس سے کر سکتے ہیں اسکیئر سے آپ کا برش بڑا یا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بہت ہی چھوٹا ہو سکتا ہے اور بڑا بہت بڑا برش آپ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی جتنا آپ کو کام کے حساب سے برش چاہیے اس برش کو آپ اس طریقے سے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ والے جو دو ٹول ہیں یہ ٹول آپ ماؤس سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کیسے بات پر غور کرنا ہے کہ آلٹ دبانے کے بعد آپ رائٹ کلک رائٹ کلک کریں گے تو رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ڈایا میٹر اور اوپیسٹی شو ہو گئی ہے اب آپ اس کو رائٹ گھمائیں یہ رائٹ پر آپ اس کو جتنا کرسر لے کر جائیں گے اس کا ڈایا میٹر بڑھتا جا رہا اور لیفٹ سائڈ پہ کرسر لے کر جائیں گے تو ڈایا میٹر کم ہوتا جا رہا اس کے علاوہ اوپر جائیں گے کرسر لے کر تو ہارڈنیس کم ہوتی جا رہی ہے نیچے کرسر لے کر آئیں گے تو آپ کی ہارڈنیس بڑھتی جا ہے یہ ہے اس کا یہاں سے ماؤس سے کنٹرول اس کے علاوہ رائٹ کلک کرنے پر یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے اس کو آپ چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور اس کا آپ زاویہ بھی چینج کر سکتے ہیں کیسے یہ اس تیر سے جو ایرو ہے اس کو آپ جہاں گمائیں گے اس کا وہی زاویہ بن جائے گا اس زاویہ سے یہ آپ کی رائٹنگ کرے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کا سائز آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے وہ تو آپ کو میں نے بتا دی چھوٹا سا سائز کر کے اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں ایک ہارڈنس اس کی زیادہ کر کے تو چیلنج جی ہم اس کی ٹرائی کرتے ہیں برش بناتے ہیں ایک اپنا یہ H یہ والا بنا لیں ایسے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا برش بن گیا اب برش بنانے کے بعد ہم اس کو ایسے کلک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا برش بن گیا اس برش کو ہم چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ برش بنانے کے بعد ہم یہاں پہ اس سے کچھ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں اپنے ٹیلی کا نام لکھ لیتا ہوں آئیڈیل یہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس سے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں برش آپ کا بن گیا اسی طرح کا برش آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کی ڈائمینشن آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں یوں کر دیں تو یہ اس طریقے سے لکھنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں آپ کی لکھنے کا چینج ہو جائے گا اس کو ہم سمپلی یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ لکھیں آپ اب پہلے والا لکھنے والا حساب اور تھا اب یہاں پہ اب آپ لکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ میں واضح فرق آ گیا ہے یہ دیکھیں وہی میں لکھ رہا ہوں لیکن وہ اس, اس میں اور اس میں بڑا فرق تھا تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ یہاں پر آ جائیں تو بہت ہی مزے کی بہت زبردست چیز ہے اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے منڈالا منڈالا میں اس میں آپ آ کے کوئی بھی ٹول سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوپر والی لیئر پہ سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں یہاں پہ کچھ لکھ رہا ہوں لیکن وہ دونوں سائڈوں پہ لکھا جا رہا ہے بہت مزے کا ٹول ہے اس کو آپ زبردست اسی طرح یہ لاسٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا یہ ہے راڈیال اوکے کریں آپ اس کو یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ جو کچھ بھی بنائیں گے وہ بہت زبردست طریقے سے ایک فلاور ٹائپ بن جائے گا یہ دیکھیں کمال ہے کہ نہیں کچھ بھی بنائیں اس میں کیا بات ہے دیکھیں کچھ بھی بنائیں جہاں پہ آپ ایک نشان لگائیں گے وہ آٹومیٹک سارے بنتے جائیں گے کیا بات ہے دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا کمال ہو ہم اس کو انڈو کرتے ہیں انڈوں کرنے کے بعد یہ نیچے والی لیئر پر ہم جائیں گے اور یہاں سے ہم لے لیں گے گرین کلر لے لیتے ہیں اور آرٹ بیک اسپیس سے اس میں اپلائی کریں گے اوپر والی لیئر کے اوپر جانے کے بعد ہم یہاں سے کوئی بھی کلر لے لیں گے مثال ہے ہم یہی لے لیتے ہیں ریڈ ریڈ کلر کو لینے کے بعد یہاں پہ ہم اپلائی کریں گے چلیں ہم اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں یہ لیں اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کے پاس یہ نارمل اور ڈیزولو اور یہ دی ہیں ڈیزولو کو آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا آپ امپریشن دیکھیں میں انڈو کر کے اس کو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست خوبصورت قسم کا اس کا رزلٹ ہے آپ اس سے یہاں کسی جگہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم انڈو کرتے ہیں انڈو کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں بی بیہائنڈ اپشن ہے آپ کے پاس بیہائنڈ یہ دیکھیں ایک گرین کلر کا جو ہے نا اس کو بیک گراؤنڈ ہم دیں گے اور بیک گراؤنڈ دینے کے بعد ہم یہاں سے کوئی بھی کلر سلیکٹ کر لیں گے میں ریڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں ریڈ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ سمپل یہاں پہ جائیں گے ڈیزولو کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے آگے جائیں گے ہم بیہائنڈ پہ بیہائنڈ کو جب ہم کلک کریں گے تو یہاں سے ہم کلر کوئی اور چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی مثال ہے کہ میں یہاں سے بلو لے لیتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں اسی لیئر پہ تو یہ دیکھیے اپلائی ہو چکا ہے اس کے بیہائنڈ تو بیہائنڈ جو ہم کریں گے وہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ یعنی کہ اس لیئر کے پیچھے یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کے پیچھے اپلائی ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے آگے آپ چلیں تو یہاں پہ کلیئر آ جاتا ہے کلیئر کو جب آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ مٹائیں گے تو جو کچھ آپ نے بنایا تھا وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے جی اس سے آگے ڈارکن ہے ڈارکن کو آپ کلک کریں گے اور جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ گہرا کلر ڈارک سے ظاہر ہے گہرا تو یہ گہرا کلر اس کے اوپر اپلائی ہوگا اور اس سے آگے اگر آپ جائیں تو ملٹیپل کلر یہ بھی گہرا ہے اس سے آگے آپ جائیں کلر برن تو یہ برن کلر جو ہے نا اس کو آپ اگر اس کی تھوڑی سی اوپیسٹی کم کر دیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا جیسے جلا ہوا کلر اب برن کلر ویسے تو لگ رہا ہے آپ کو کہ نارمل ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو زیادہ اپلائی کرتے جائیں گے تو یہ ایسا لگے گا جیسے کچھ جل رہا ہے ٹھیک ہے جی جلے کی طرح بہت زیادہ گہرائی گہرائی میں چلتا جائے گا یہ جیسے کوئی بہت جلا ہوا کلر ہے ٹھیک ہے اسی طرح لینئر برن جو ہے وہ کچھ کم جلا ہوا اور ڈارک کلر اس کو آپ جتنا ڈارک کرتے جائیں گے یہ ڈارک ہوتا جائے گا اس, اس کو ہم کنٹرول انڈو کرتے ہیں اب لائٹن پہ جائیں لائٹن تھوڑا سا لائٹ ہوگا اور اس کے نیچے آپ چلے جائیں اسکرین تو یہ سیم ٹو سیم کلر ہوگا کلر ڈوج یہ بھی تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے لائٹ کلر یہ ہلکا سا لائٹ ہوگا نیچے آپ چل جائیں سوفٹ لائٹ سافٹ قسم کا یہ کلر آئے گا آپ کا اب اوور لے کا کلر آپ لیں گے تو ایک اور آپ چیز اس میں دیکھ لیں یہ آپ نے پہلی لائن کھینچی دوسری لائن کھینچی اس سے بڑی اس کا اس کی ویسٹ جو ہے اس سے بڑی ہو گئی تیسری لائن کھینچی اس سے زیادہ ہو گئی چوتھی کھینچی اس سے زیادہ ہو گئی یعنی کہ کلر کے اوپر وہ کلر لائن بچھاتا جا رہا ہے اور اس کا ویسٹ اس کی بس بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح جب آپ جائیں گے آگے سافٹ لائٹ پہ تو سافٹ لائٹ پہ آپ پہلے کلک کریں گے تھوڑی سی ہلکی آئے گی یعنی کہ بہت سافٹ طریقے سے یہ کلر کو جو نا دے رہے دیکھیں ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ ہارڈ لائٹ میں جائیں گے تو کلر یہ تھوڑا سا لائٹ دے گا پہلے لیکن جیسے جیسے اس کو آپ بڑھاتے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ بچتا جائے گا اسے بہت ہارڈ ہوتا جائے گا ٹھیک <تصفح> ہے ویوڈ لائٹ کلر آپ لیں گے یہ دیکھیں بچھائیں آپ اس کی اس کی جو باڈر ہے باڈر پہ آپ دیکھیں ہلکی سی لائٹ نظر آ رہی ہے اس لیے اس کو ویوڈ لائٹ کہتے ہیں لیکن اس کا جو درمیان والا سارا کلر ہے وہ ہارڈ ہی رہے گا باقی سب ملتے جلتے ہیں لیکن ہم جائیں گے ڈفرینس پہ تو ڈیفرنس کلر کو جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ پہلی دفعہ کلک کریں گے یہ کلر اس نے بڑی لائٹ ٹائپ دیا ہے اس کے بعد دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کا جو نیچے والا کلر ہے اس کو تھوڑا سا ڈارک کر کے انہوں نے دے دیا ہے دوبارہ کلک کریں گے تو وہی جو بلو کلر تھا پہلے والا یعنی کہ یہ دونوں کلرز کو چینج کر رہا ہے اور چینج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کو ڈارک کے دے دیکھیں جتنا زیادہ آپ اپلائی کرتے جائیں گے یہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا جائے گا دیکھیں ایک دفعہ بلو اور گرین بلو کو اور گرین کو دونوں کو ڈارک کرتا جا رہے ہے ٹھیک ہے جی اب ایکسکلوژن پہ جائیں گے اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے جو اس کو اپلائی کیا پھر دوبارہ کیا تو دیکھیں اس میں بھی وہی چیز ہے لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ آپ اس کو جتنا اپلائی کرتے جائیں گے یہ کلر کو کم کرتا جائے گا مدھم کرتا جائے گا بلر کرتا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ زیادہ نہیں کر رہا یہ گہرا نہیں کر رہا یہ کلر کو بڑھا نہیں رہا ہے بلکہ یہ اس کو کم کر رہا ہے اب ہم سب ٹریک پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کلر ہم اپلائی کرتے ہیں اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ دوبارہ جب آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو جہاں جہاں پہ یہ کلر ٹکرائے گا اس کو بلیک کرتا جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹکرایا اس کو بلیک کر دیا یہاں پہ تھوڑا سا ٹکرایا بلیک کر دیا دوبارہ ٹکرایا تو اس کو پورا بلیک کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی خاصیت ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں نے یہ پہلے ہی لکھ لیا ہے آئی ڈی اور اسی برش سے لکھا ہے اسی برش سے لکھنے کے بعد آپ یہاں پر دوبارہ ایسے کچھ بھی اپلائی کر دیں اپلائی کرنے کے بعد اس برش کو چھوٹا کریں آپ بہت چھوٹا اور سمپل تھوڑا سا خوبصورتی کے لیے نا آپ یہاں سے اس کو یوں گھما دیں اور یہاں سے بھی تھوڑا سا آپ یوں گھما دیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اب اس کلر کو نیچے اور اس کلر کو اوپر کر دیں آپ سمپل اور اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا دیں اور یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کا لک دے دیے دی آپ دیکھیں کیا تھا اور ہم نے ایک منٹ میں کیا سے کیا بنا دیا کچھ بھی نہیں کیا صرف ایک برش کا استعمال کیا اور یہ سب کا استعمال کیا ٹھیک ہے جی آپ اس سے اور بھی بہت کچھ بنا سکتے ہیں جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کی سمجھ میں یہ چیز آتی جائے گی لیکن یہ ہے کہ ایک ٹولس کو آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو تب جا کے آپ کا اس کے اوپر ہولڈ ہوگا یہاں پہ دیکھیں ڈیوائڈ پہ ہم جو پہلے آپ کو بتایا ہے منڈالا سلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ سمپل ایسے ہی نا میں اپلائی کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو وہاں پہ سبٹریکٹ میں کیا تھا کہ وہ بلیک کر رہا تھا اور ڈیوائیڈ میں کیا ہے کہ یہ سفید کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہیں پہ میں اگر سبٹریکٹ سلیکٹ کر لیا تو اس نے کچھ ڈارک کلر لینا شروع کر دیے ہیں ٹھیک ہے جی جی تو اس سے اگلا ٹول ہے ہمارا پینسل ٹول برش ٹول کے اندر ہی پینسل ٹول کو ہم سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک کلک کریں گے اور ایک کلک کرنے کے بعد یہاں اوپر آپ دیکھیں آٹو اریس آٹو اریس اگر آپ نے چیک کیا ہوا ہے تو چیک کرنے کے بعد دوبارہ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو اس کے نیچے کلر ہیں دو کلر ہیں دوسرا کلر آ جائے گا دوبارہ کلک کریں گے تو دوبارہ وہ چینج ہو جائے گا دونوں آپس میں یہ چینج ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ ایک پکچر لیا اور پکچر لینے کے بعد آپ کو اگلا ٹول جو ہے وہ بہت زبردست ہے بہت مزے کا ٹول ہے اس کو بہت غور سے دیکھیں اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے یہاں پہ ہے کلر ریپلیسمنٹ ٹول تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کلر ریپلیس کرنے والا ٹول ہے تو یہاں پہ آپ اس کو سمپلی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر اس کے کچھ یہ پراپرٹیز کھل گئی ہیں پہلے یہ کیٹگری یا کسی اور پہ ہے تو اس کو آپ فائنڈ ایجز پہ کریں گے فائنڈ ایجز پہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس تین آپشن ہیں تو آپ یہ جو ڈبل کالم ہے جس مطلب کہ یہ دونوں کلر ایک ساتھ استعمال کرنے والا ہے جو اس کو آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ کلک کر لیا اور کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو اپلائی کرنا شروع کروں گا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ نے اس پکچر کے اوپر ہی اپلائی کرنا ہے کسی اور لیئر کے اوپر اپلائی نہیں کرنا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا تو واضح فرق آپ کے سامنے آ جائے گا بہت ہی واضح فرق آپ اس کے ڈریس کو ایک بہت زبردست قسم کی لک دے سکتے ہیں آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ بہت ہی امیزنگ کلر کا لک اس نے اس کے ڈیزائن میں دے اور آپ اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ اتنا زیادہ کرتا جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو جتنی دفعہ اپلائی کریں گے یہ اتنا زیادہ بڑھاتا جائے گا اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہلکا سا ٹچ آپ دیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ اس کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتے اس کی ٹالرینس آپ یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کم اپلائی ہو رہا ہے اس سے بھی کم کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت کم کم اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی تصویر کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے اگلا آپ کا برش کا ٹول ہے مکسر برش ٹول اور یہ بہت ہی کام کا ٹول ہے اسے آپ نے بہت زیادہ استعمال کرنا ہے یہ آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو آپ پکچر ایڈٹ کرتے ہیں پکچر کے اوپر لاسٹ زبردست قسم کا افیکٹ جو دیتا ہے وہ یہی مکسر برش ٹول استعمال کرنے کے لیے بہت زبردست اور بہت اہم ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم آپ کو اپلائی کر کے بھی بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ کچھ سیٹنگز ہیں یہ آپ یہاں پہ چیک کر لیں تو کوشش کریں کہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں ان کو یاد کر لیں لوڈ کتنا رکھنا ہے مکس کتنا رکھنا ہے فالو کتنا رکھنا ہے اسے آپ کم یا زیادہ اپنی تصویر کے حساب سے کر سکتے ہیں تو ویسے نارملی اگر اتنا رکھیں تو آپ کی تصویر میں تھوڑا بہت لک آ جائے گا لیکن آپ کی تصویر زیادہ ڈارک ہے یا پھر زیادہ لائٹ ہے اس میں تو اس کے حساب سے آپ اس کے ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور یہ جو کم یا زیادہ فلو اور مکسر اور لوڈ جو ہیں یہ تمام چیزیں آپ اس کے حساب سے کریں گے تو میں نے کچھ اس طرح کی کی ہوئی ہے لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپلائی کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو جتنا کم کریں گے اتنا بہتر رزلٹ دے گا اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ خراب بازو نظر آ رہے تھے میں ان کو کلیئر کر کے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے جی بہت زبردست چہرے کو فیر کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کو کافی زیادہ پتہ چل گیا ہوگا اس کے اوپر ڈسٹینس کتنا زیادہ ہے بہت زیادہ ڈفرینس ڈفرینس بہت زیادہ ہے اس لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں اور خاص طور پر اس ٹول کو آپ کسی کے چہرے پر اپلائی کریں جس کے اوپر داغ دبے ہوں جس کے اوپر چھائیاں وغیرہ ہوں چہرہ صاف نہ ہو اس کے اوپر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ بہت زبردست قسم کا بہت بیسٹ رزلٹ دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے برشز یہاں پہ آپ کو دیے ہوئے ہیں آپ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ سب برشز نظر آ رہے ہیں کوئی بھی برش آپ کلک کریں گے تو آپ کا اس کے حساب سے برش سامنے آ جائے گا آپ اس کو تمام برشز کو آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رائٹ کلک کر کے آپ کوئی بھی برشز لے سکتے ہیں ویٹ میڈیا بریشز ہیں جن کو آپ رائٹ کلک کریں گے اور جب جیسے ہی آپ ان کو سلیکٹ کریں گے تو یہ اوپر آپ کو سمال آل لیئرز اور فنگر پرنٹنگ یہ نظر آ رہے ہیں آپ ان کو سلیکٹ کریں گے تو جب ہی جا کے وہ اپلائی ہوں گے اگر اس کے علاوہ آپ کام کریں گے ان سے تو وہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں کر رہا ہوں نہیں ہو رہا لیکن جیسے ہی آپ ان دونوں کو چیک کریں گے اور کام کرنا شروع کریں گے آپ کا کام شروع کر دیں گے ان کو بھی آپ اسی طرح یہاں سے ان کی اسٹرینتھ ہوگی اسٹرینتھ آپ ان کی کم کر سکتے ہیں مختلف جگہ پر برشز کے مختلف کام ہیں آپ نئے برشز جو ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں آپ ایکسپورٹ امپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک علیحدہ کلاس بنائیں گے ہم جس میں اسپیشل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ برشز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنے ہیں اور اس کے اندر کیسے رکھنے ہیں تاکہ وہ فوٹو شاپ میں ورک کر سکیں ٹھیک ہے جی کلاس لمبی ہو جائے گی فیل حال یہ کلاس بہت ہے برشز کے متعلق اتنا انف ہے مزید بھی آپ کو کافی کچھ بتائیں گے برشز کے متعلق لیکن یہ برش کے متعلق کافی ہے کلاس اس کے اوپر محنت کریں پریکٹس کریں اگلی آنے والی کلاسز آپ کو جلد ملیں گی جو ٹولز آپ سیکھ چکے ہیں ان کے اوپر پریکٹس کرتے رہیں چلیں جی اپنا خیال رکھیے گا نیکسٹ آنے والی کلاس میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ